Villa Kuriosa, ansinnelig och absturit och filosofisk utställning för barn som ger tolkning, nya tolkningar av nationalmuseums samlingar. Att ha sense of wonder som kriterium vid upphandling i scenografi låter väldigt spännande. Mm. Det är då Lena Eriksson, chef för pedagogik och Helena Sködin Landån som är intendent kring pedagogik på nationalmuseum. Varsågoda. Tack, härligt att vara med. Och jag tänkte, jag måste ändå börja med eftersom ni är värda i Hennesand, så vi är ju två stycken med connection. Så jag har min min släck, min mamma kommer från Hennesand. I Hennesand och från min jag säger bara, hej hennesan. Ja. Så, vi måste ju börja med det. Eh, ja. Vi ska försöka... Vi står live i vår utställning och ska börja med en kort bakgrundspresentation. Och sen har vi eh, tänkt växla till mobilen och ta er runt i, lite immersivt. Så ni får vara med oss och hålla tummarna att det här fungerar, eh, verkligen. Eh, och nu ska vi se... Jag kan inte dela så det här. Tråk. Ska det vara så eller? Du. Vi checkar här. Mm. Ja, det går på sig in eller hur där? Ja, ja. nej. Är så då? Uh, okay, de är på flera. Jag har, har mobilen redo också, eftersom vi skulle växla till den. Det kanske är därför, då. Prova nu. Ja. Så... Vi kör så här, utan att ni, ni ser oss i en ruta bredvid. Så. Och som sagt, Villa Kuriosa är ju då en konstutställning för barn- på Nationalmuseum, och... Och vi är, och vi, den ingår egentligen, jag tänker en bak, kort bakgrund, är ju så att jag tror ni flesta vet att vi var varit stängda i över fem år för eh, renovering av huvudbyggnaden, men också då en översyn. Och då hade vi, det här var liksom uppdraget till oss som jobbade med pedagogiken för barn och unga tidigt 2013. Eh, det ska skapas en utställning och det ska vara, vi kunde under arbetsnamnets souvenirbok för barn och unga. Eh, och vi hade en liten från lång tid, men vi gjorde mycket annat också under den här tiden. Eh, och det här är ju då att vi, när det här återöppnades den 13 oktober 2018, då skulle båda produkterna vara klara. Eh, men i, under den här perioden så då, vi börjar ju såklart fundera väldigt mycket, att vad vill vi med eh, pedagogiska produktioner för främst barn och unga på nationalmuseum. Och det kändes som att vi vill ju omfamna hela. Va, vad är konst och vad är lärande egentligen? Och utifrån det så hittade vi på en magisk ramsa på latin. Som fortfarande, den ligger till grund för utställningen och den ligger till grund för den bok som blev. Och den ligger också till grund för mycket av den- Både utvecklingsprojekt och daglig verksamhet. Och ni ser kuriosa och oculus, intellectus, sensibus, centria och fabrika. Nyfikenhet, seende, intellekt, alla sinnen, vetenskap och material och skapande. Ja, vi gör det här väldigt snabbt nu egentligen. Mm. Och så här ser det ut, entréplanet på Nationalmuseum om man ser det som en karta. Och det som är blått markerat på det, det är de ytor som vi har fått för barn och unga och kreativt skapande. Så där vi befinner oss just nu är den ytan där det står barn och ungas, som är en 160 kvadratmeter eh, stor lokal med tre marmorpelare <går> mitt i, som är utmanade att bygga utställningar. Och på andra sidan där det är så fick vi den kreativa ytan också utökad. Innan renoveringen så hade vi en ateljé, och nu så har vi två ateljéer som vi är jätteglada. Och det som inte syns, där är också att vi har liksom en, en, en gång mellan barnutställningen och ateljén, det är inte utmärkt här. så Man kan röra sig runt, där vi också har hemstationer för skolan och så vidare. Och innan vi startade upp, utställningen så hade vi skapat den här Ramsa, men vi gjorde också en moodboard där vi hade eh, vissa eh, tankar vad vi skulle ta med oss. Och där ser ni ju Beppe och Alice Underlandet och vi hade en tanke om att vi ville ha ett rum som skulle vara som ett ut- och invänt kabinettskåp till exempel. Och vi blinkade också lite mot Narnia-skåpet och tänkte mycket på att det var viktigt att göra en eh, tydlig portal när man går in i barnutställningen, där man förstår att nu lämnar vi den vanliga verkligheten och museet bakom oss. Nu kommer vi in i en annan värld. Mm. Och eh, som här är Louise Mittgard som är den scenograf som då vann vår upphandling och som då, vi, eftersom museet i princip då inför nyöppningen producerade nio utställningar, har någon räknat ut på alla möjliga håll i hela huset, så behövde vi också ingå i liksom alla. Vi fick lära oss mycket om hur upphandlingar går till. Eh, men i den upphandlingen, det är där en av kriterierna som vi satt och utvärderade på en niogradig skala, det var att vi ville hitta en, en scenograf som utifrån vårt underlag att skapa en upp en upplevelseutställning som gav en känsla av underverk eller essence of wonder. Så de 14 scenografer och företag som sökte, de graderade jag Helena och även en jurist efter ett 1 till 9 om de gav essence of wonder. Eh, Louise gjorde verkligen det och hon blev då också vår eh, samarbetspartner i det inre teamet. Hon kom tillbaka efter första arbetsmötet här med att det tänkt massor. Hon har ner bakgrund både att göra utställningar men också inom teater. Så att en sak, för utställningen vänder sig till barn mellan 6 och 10 år. Och sista raden här, utan att titta på alltihopa, så ser ni att hon har kopplat ner det till ett hem. Så hon säger, det kan alla barn relatera till. Utställningen har ett hall, ett badrum, ett sovrum, ett kök, ett bibliotek och ett vardagsrum. Och här är, ni ser, det är många i, i teamet som är med. Vi har också jobbat med konstnärer, vi har jobbat med ljussättare, Men inte minst det som inte syns här är ju väldigt många internt. Men här vill vi bara också att vi skapar, det finns inga texter, eh, däremot teckningsblock så en ram historia bakom. Det är en upplevelseutställning, du kan gå in och uppleva varje rum för sig, men du kan också, ju mer nyfiken du är ju mer upptäcker du. Det finns då en berättelse där en tappad kikare är i centrum. Eh, den knyter an till ett verk i museets samling, en flicka med kikare, barnen med synen och fantasin som superkraft. Eh, det finns då också, här har ju tappat den, en kopia i utställningen. Uh -huh. mm. Nu ska vi försöka inte bli så långrande här, men eh, som sagt, många inblandade i detta <laughs> helt vansinniga projekt där vi byggde på plats, allt från eh, snickare till konservatorer. Och här eh, blev resultatet av den barnbok eller en konstbok för barn som har helt annat eh, visuellt uttryck en utställningen, men bygger kring ramsan Och vi bygger också såklart pedagogprogram och här har vi en familjevisning där man vuxna och barn på fredag eftermiddagar när man kanske hämtar tidigare på förskolan, kan gå till exempel en oculus tur och utforska konstmedicinen. Och här framförallt allt är de som vi jobbar för och de som befolkar vårt museum. Men nu är det så att vi tänker och vi ska se om allt teknik hänger med oss. Så tänkte vi gå in i Vela för Så häng på. Och är det någon tekniker där på plats och ser så om det går att skifta till våra mobil så blir vi jätteglada. Yes, yes. Nu hoppas jag att... Nu står jag här inför dörren och ser Helena. Vill ni följa med. In? Tänk på. Vi tar oss in här genom ett gammalt skåp. Och in kommer vi nu till... Det ut- och invända kabinettsskåpet kan man säga. Nyfikenheten och samlingarnas rum. Där man om man inte är nyfiken kan man bara gå rakt igenom. Men man är minsta lilla nyfiken kan man ju inte hålla sig. Här kan man upptäcka. Från golv till tak. Har du... Här är det också blandat originalföremål, här såg ni lite figuriner från 1700-talet till exempel, blandat eh, loppisföremål med eh, föremål i vår samling. Snarret får man på köpet. Och som vi sa tidigare, inga texter, vi har inga pilar, gör så här, gå dit, utan här är det nyfikenheten och utforskandet som styr. Så här kan man upptäcka, man kanske upptäcker spår av den som bor där. Titta här, en vaktmästare. Mm -hmm. och här hittar man ett skissblock, som en del barn läser och bygger en egen historia kring vilka som bor i hemmet och vad som har hänt. Det här var hallen i det här hemmet. Jag tänker att vi går till köket. Här är köket inne i Villa Curiosity. Här Är det ett kök eller ett laboratorium? Jag vet inte. Här är någon som håller på att utforska och undersöka nånting. Jag vet inte om ni hör ljuden. Varje rum i Villa Curiosa kurio har sitt egna ljud, sitt egna ljus. Och här inne i laboratorien klockar i ledningarna, till exempel. Här har man en liten labblåda där man kan pröva och undersöka och göra skulptur med skulptursand. I, i varje rum som kan märkas liksom märkligt och annorlunda så finns det alltid någonting där man kan känna igen sig från sitt eget hem. Så i det här köket som som ett laboratorium så finns det ändå en stis eller man kan hitta en sil eller en sockerströ, sånt som man kanske känner igen eh, från sitt eget hem. Nu vindlar vi vidare ut till vardagsrummet. Jag tänker, du gå. Väldigt stor blommiga väggar här och ett bord dukat till Tekalas. En av idéerna också, förutom att uppleva, leka, utforska, är ju också att öppna samlingarna uppe i museet. Så om ni tittar på bordet här, som man kan leka och duka om, så bredvid Helena så finns det en kopia på uh, Hanna Paulus frukostdags. Och går man sen upp i museet, då kommer man se hela målningen. Och det här brukar inte ta många sekunder innan barnen ser att det här är ju det här och hela rummet är omslutet av de här stora, stora blommorna i tapeter, i tyger, i lampskärmar och går man sedan upp i museet så kan man eh, upptäcka Dehems blomsterstilleben där originalmyrorna som är i den här blomman är en millimeter. Här är de tre centimeter. Här har vi lekt med skalan och förstås under bordet kan man också leka och upptäcka att ha sitt eget tekalas. Superintressant. Några minuter till har Jag ni. tror vi går tillbaka. Ja. Kom Helene. här. här vi, går. vi går tillbaka till vår, här ser ni på vår dator. Så vi växlar om dit. Så. Då, då har då, ni, ni fått med på en tur ju. och då tänker jag att det kan också finnas tid för frågor och vi har här en Fredrik, se hur länge utställningen kommer att vara öppen och målsättningen när vi startade det var ju att vi skulle göra det här, temporära utställningar men med långa tidsspann så vi hade två och ett halvt till tre år som tanke. Men eh, ni vet ju alla med pandemin, så nu har vi, vi, den kommer att stå ett och ett halvt år till åtminstone, eller det är det som är planen, för vi har just startat eh, arbetet med nästa utställning i det här utrymmet och att den ju också just startat upp igen ordentligt nu med höstlovet efter pandemin, där det var fullt med folk här. Det här är ju riktat mot barn, men, men hur... hur... Hur kan man säga, att är den här också tilltalande, den här upplevelsen för, för vuxna? Vi hade, när vi hade... Så, alltså, alltså... Direkt vi öppnade 2018 och 2019, när vi hade väldigt... När det, innan pandemin och väldigt mycket besökare. Då födde vi faktiskt en liten dilemma i det, att väldigt många vuxna ville besöka utställningen själva, och vi ville värna att barn hade tillträde, så att vi, då löste vi det med- att jag slotttider: slotstider, att ens i sista slotttiden varje dag enbart var för vuxna. Och även nu, alltså, så att jag skulle säga att de vuxna som har varit inne- upplever utställningen väldigt positivt, mm. som i omslutande, som fantasiäggande- som, på olika sätt. Mm. Mm. Det är ju en analog och immersiv upplevelse det här och man, ni som har jobbat med utställningen och mött besökarna, hur, hur, hur står det, den här analoga immersiviteten sig i förhållande till en digital, om den skulle vara digital? –Är det, det vi... relevant att ställa den frågan? –Jag, kan det mm. ja. jag skulle säga att det, det analoga är det nya digitala, <laughs> för barn idag är ju väldigt digitala, så att, ja. jag har ju valt medvetet att vara eh, superanalog, det var ett medvetet val, ja. Och vi också, det är en multisensorisk utställning, det är, kanske inte uppfattas nu när vi går runt digitalt, men det är ljud varje golv har olika strukturer under, så du känner olika rum under fötterna, det är ljud då ja, så. Mm. Jag vet inte, du var inte svar på din fråga. Jo, men jag tänker också på det här med att vi pratar, nu pratar idag om immersivitet för barn och att det är en typ av åldersanspassning, men men det fungerar ju också. De, de anpassningen eh, behövs än ens. Alltså, eh, är det inte så att det här, det här finns det någonting för, för alla åldrar? Ja, och så är den också byggd. Vi går ut med att vi, vi säger att det är för barn och nyfikna vuxna. Och det är kanske inte heller framgick, men vi bygger i, det är byggt i nivåer. Så det finns alltid något för alla. Och eh, alla kan inte nå alla luckor, till exempel. Men det är, är du lång kan du nå en lucka högt upp. Är du väldigt liten så finns det längst ner. Så att vi har verkligen... Ja, det är både vuxna och barn tillsammans. Ja. En fråga till oss... Föremål av slitage? Ja, slitaget, ja, precis. Ja, men vi, skulle säga att vi, vi är förvånade över att det går så väldigt bra. Väldigt, lit, väldigt litet försvinner i stort sett ingenting, och slitaget också mindre än vad vi trodde. Och jag skulle säga att vi, vi jobbar ju med slottstider och att vi också har ett mottagande, ett personligt mottagande för alla grupper, som liksom sätter en superkort ram. Dels så hela tiden är det här med att det är nedmöjligt, att man kommer hem till ett hem, man tar av sig skorna, man får liksom lite att välkommen till museets bortre Här bakom dörrarna bor några, men de är inte hemma just nu. Allt det där tror vi, plus att man känner att det är ett riktigt porslinskopp. Vi har jag, två kassar porslinskoppar från Lottis som står och väntar om de går sönder. Men det är inte så många som har gått sönder. Så, ja. Kort svar på en stor fråga för barnutställningar verkligen. Mm.